повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, на початку 2023 року загарбники анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов'язали жителів оформити спеціальні перепустки у фейковій комендатурі. Втім, ця так звана реформа зазнала краху, оскільки самі ж росіяни не змогли видавати перепустки, вони не надрукували достатньо бланків. Тепер вони посилили терор. З 1 березня отримати дозвіл можна тільки за наявності російського паспорта. Я рада долучити до нашого теро Константина Денисова, він боєць Легіону Свободи на Запорізькому напрямку. Пане Константине, добрий вам вечір. Дякую, що доєднуєтесь. Доброго вечора вітаю вас, вітаю глядачів вашого телеканалу. Пане Константине, фактично, це ніщо інше як примусова паспортизація. Чи буде попит заради того, принаймні, щоб виїхати? Ну дивіться, росіяни, вони вже ж не перший раз придумають якусь дурню для того, щоб завадити людям виїхати. До того вони вимагали заповнювати анкети, що, де, до кого ви їдете, контактні дані людини на українській території. Потім ввели оці перепустки, доводилося до того, що навіть між окупованими ними громадами якісь перепустки діяли. Тепер придумали лише за наявності російського паспорту. Ну, я ж в в нашому ефірі вже казав, що російський діатизм він меж немає. У них повністю провалилася паспортизація. У українці на окупованих територіях. Ну, є, звісно, частина божевільних, яка одразу побігла за паспортами. А з чистої інформації, яка до нас доходить, то якось люди не дуже там е, квапляться міняти українські паспорти на російські. Крім того, дуже великий попит на українські інтернет-банки е, для тих чи інших операцій, тому якби, окупанти ж теж не йолопи, вони все це бачать, тому використовують різноманітні теми і схеми для того, щоб все-таки примусити населення, тому що дивіться, це ж у них, стоїть перед ними в першу чергу політична задача, тому що вони під час... Пізянєва референдума відзвітували, що тут домінуюча частина населення проголосувала за так зване приєднання до Росії. А що ж як люди, типу, по їхнім очотам масово йшли голосувати за Росію, а тепер єлі-єлі там вибирають якісь ліміти на отримання російських паспортів, то щось не клеїться навіть у больної голові росіян. Тому вони зараз і закручують ці гайки для того, щоб проводити паспортизацію. Та вони навіть, можливо, вони можуть вдатися до того, щоб штучно завищити е, кількість громадян Росії на території. Ви ж бачите, що вони зараз, особливо з Республік Північного Кавказу, всяку шушеру завозять, то вони за їхній рахунок збільшать кількість громадян Росії на території. Їм же ж ну, приписками і очкавтіратівством займатися не вперше. На цьому тримається російська держава. А то ж зразу, так, на лице зразу видно, що чисті запорожці. Та, ну, тут я ж колись, здається, у вашому ефірі розповідав, що е, вони знімали під камеру якогось клоуна, він розповідає, що він корінний житель Запорізької області, а це він у цьому е, потєшному батальйоні Судоплатова, е, типу там Доброволець, розповідав, говорив, розповідав, в підсумку народ його розколов, що у нього і говірка незапорізька, і плутається він в географічних назвах, і взагалі батьки у нього, як виявилося, там, чи з-за Байкаля, чи за Урала, ну, Розумієте, ну, Росія – це країна 404, це країна фейк, країна подвійних стандартів, країна підміна. Однозначно, пане, Денисе, пане Константине, але, але, їх багато. але їх багато. І я в цьому контексті хочу вас запитати про оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку, про те, чи фіксують військові українських збройних сил те, що їх більше, те, що збільшується. Є тенденції до того, що їхні групування все-таки посилюють свої резерви, що вони, можливо, до чогось готуються. Групування у них серйозне, вони готуються, Причому знову ж таки, повертаючись до подвійних стандартів, вони готуються і до наступу, і до нашого контрнаступу. В низці громад вони кілька рядові такі ешелоновану систему загороджень будують, Причому в деяких громадах використовують примусову працю цивільних заручників і цивільних ув'язаних, яких вони повинні. Крадали, там ще. Пане Константине, чи є зв'язок? Колеги? Якщо немає, давайте ще раз спробуємо долучитися долучити до нашого етеру. Пане Константине, чи чуєте студії, тому що зникла картинка? Так. Бачу вже вас. Так. Дивіться, вони будують ішленовану оборону, використовують примусову працю цивільних заручників, яких повикрадали, тому що там намагались вони за гроші людей залучити на копання окопів, нічого в них не вийшло, ну вони відповідно пішли з під палки людей заганяти. Техніки у них є, танки, самоходки, різноманітна ствольна артилерія, авіацію вони не декілька разів піднімали в небо, дронів у них дуже багато, вони їх активно використовують. І тут є такі підрозділи вже з серйозним бойовим досвідом, російські я маю на увазі, які не тільки там з початку повномасштабного вторгнення приймали участь в бойових діях на Україні, а й в інших російських загарбницьких війнах, тому, ну, не треба недооцінювати противника. Якщо у нього піхота це тупе м'ясо, то на інших ділянках там стоять доволі такі грамотні, досвідчені і солдати, і офіцери з бойовим досвідом. Це треба, ну, казати відверто. Але з нашого боку Теж стоять козаки. Ми не будемо називати підрозділи з міркувань безпеки, але це стоять дуже такі матері підрозділи, які можуть наваляти по зубам росіян. Пане Костянтино, тут зрозуміло і на це тільки надія. Ми зараз констатуємо вже, по суті, факт того, що вони наступають на Донецькому напрямку, на Луганському напрямку. Ми бачимо, які бої відбуваються сьогодні під Вугледаром, під Бахмутом вже який місяць. Але чи можемо ми сказати про те, що вони ну, конкретно збільшують свій резерв для того, щоб наступати на напрямку Запорізькому? Чи все-таки це більше про оборону? Про те, що е, ініціатива сьогодні м, на нашій стороні, скажімо так, і ми, ну, там їм зараз е, не, не дуже зручно якісь наступальні дії проводити. Ну, давайте так, я прокоментую те, що бачать наші хлопці безпосередньо. Е, з того, що ми бачимо, росіяни намагаються зараз на деяких ділянках захопити логістичні шляхи, які проходять, скажімо так, на лінії розмежування або... З'єднують між собою ці території, які під контролем mm -hmm. України, і під контролем росіянам. І з іншого боку, вони нарощують угруповання і готуються захищати цей сухопутний коридор, про який вони мріяли. одразу це сухопутний коридор з Криму до Ростовської області, який проходить через тимчасово окуповані громади Запорізької та Донецької області. Тобто right. вони зараз. Ви ж бачите, у ну, них в принципі в, в, ну, вимальовується така логічна лінія, що вони на Донеччині намагаються захопити логістичні шляхи, і тут на Запорізькому напрямку теж намагаються захопити і захищають свої оці от по, яким, коридор, по якому вони ганяють і техніку, і боєприпаси, і, зокрема, їхні так звані волонтери доставляють на окуповані території різноманітну там типу гуманітарну допомогу, але насправді там це е, і ті ж самі дрони, і спальники, і спорядження для їхніх підрозділів, і якби дуже багато літератури різної пропагандистської вони завозять у бібліотеки Запорізької області і в школи, якби, ну, для промивання містків молоді, юнацтва та дітей. Скажіть, пане Константине, зараз багато хто з військових говорить про те, що у росіян є так званий снарядний голод, а на полі бою безпосередньо це помітно? Знову ж таки, кажу про те, що ми бачимо, да? Якби вони в окремих випадках, грубо кажучи, так: стріляємо 5 разів, щось з п'яти таки попаде. От, тобто, у них отака от логіка. Ну, знову ж таки, треба зважати на те, що інтенсивність бойових зіткнень на, на запорізькому напрямку не така, як на інших напрямках. Треба зважати на, ну, об'єктивно говорити, що є багато факторів. Знову ж таки, я перелічив деякі з них, загальна картина, повторю, ще раз, є тільки у вищого військового керівництва і у керівництва Генерального штабу.